أجان العيد يا خلي وانا مبعد عن الديره ويا ليت السفر لا موطني من دون تأشيره برغم ان المسافة مبعده لا سيرها سيره ولا هم التعب والقلب قد ولئته الغيرة عزيز المستمع هذا الغسيدة كلمات الشاعر محمد بن محمد عوض بن عسكر